сердечка тепер вміють робити постійні відвідувачі центральної дитячої книгозбірні, адже про свої почуття можна говорити не лише у день Валентина. Сувенір, зроблений власними руками, завжди є цінним подарунком. Що таке кохання? Малече ще мало чого розуміє. Проте про історію свята дізнались у доступній цікаві для себе формі. Та найбільше очікували діти саме майстер-класу, вчити їх виготовляти сердечки з фетру Погодилась відома у нашому місті і не тільки художниця Юлія Кучаренко А для нас дорогі Хлопчики і дівчатка, сьогодні надзвичайно приємно є те, що до дитячої міської книги збірни. Завітала талановита майстриня, професійна художниця, майстриня авторської та художньої вишивки, та учасниця шоу «Холостяк», якого, я думаю, ви всі чули, бачили, знаєте, Юлія Кочеренко. Давайте, область. <плес> Проводити майстер-класи для дітлахів – це справа приємна. Адже вони дуже полюбляють щось майструвати, завжди відкриті для нового. Під час виготовлення сердечка теж хлопчикам і дівчаткам довелося робити щось перше. Дуже рада вітати усіх. Сьогодні ми з вами маємо час для того, щоб створити отаку м'якесеньку валентиночку. По-перше, хочу вас попросити не лякатися, хто ще гомку в руках не тримав. Я всім вам допоможу і ми разом обов'язково створимо красивеньку Валентиночку. Плюс а я тому, ну класно, значить будеш моєю помічницею і будеш допомагати молодшим дітям. Таку голку діти точно в руках не тримали, адже вона із секретом. І майстриня із задоволенням розкрила його учасникам майстер-класу. Це непроста голочка. Зверніть увагу на її вушку. Ми звикли бачимо, що там одне вушко у голки. Але у цієї голки є два вружки і нитку сюди обов'язково заправляти стандартним способом. Ми можемо її просто надягнути, як наче клацнувши через верх. Робота кипіла у кожного, і нитку муліне треба було навчитись розділяти на частинки і заправити нитку у незвичну голку виявилося ще тим випробуванням, але ніхто із дітей не здавався. Навіть наймолодші старались наповну. Всі хотіли створити своє неповторне сердечко. Тож майстриня тільки й встигала давати пораду кожному. Та пані Юлія твердить, до такого дитячого колективу їй не звикати. Бо у неї в мистецькому просторі постійно якому у рашнику у зв'язку з тим, що я маю педагогічну освіту, але я ніколи не думала що я стану педагогом і коли я вперше спробувала працювати з дітьми вже на практиці, я в це настільки захокалася, що вже третій рік я працюю з дітьми і це не доставляє мені ні втоми, ні дискомфорту, а навпаки наповнює настільки, бо це справа, якою я обожнюю займатися, діти наповнюють, вони щасливі, це круто. На завершення майстер-класу кожен учасник похвалився власноруч виготовленим сердечком. Навіть у наймолодшого вийшло впоратися із нелегкою справою. На майстер-класі е, велика кількість дітей на справці, і деякий дискомфорт пов'язаний з тим, що різний вік дітей. Але загалом, я думаю, що всі впоралися дуже класно, бо навіть діти старші, які впоралися раніше, вони допомагали молодшим, і тому саме була така комунікація і дуже дружня атмосфера. Е, тому загалом, я думаю, що все пройшло чудово, роботи дітей дуже класні. Наймолодший навчився сьогодні сам впоратись з голкою, тому, я думаю, що результат, Майстер-классы класу это успех абсолютный. Арсен, я тебе сподобался? «Що ти робив на майстер-класі? Як це називається? Сердечко. То ти молодець сьогодні? Голку вперше тримав? Так. І як? Тобі не поколов пальцем? Ні. У дружньому колективі юних читайликів, що збираються у цій дитячій книгозбірній що вторка, вже є свої традиції. З днем народження вітають всіх іменинників. Наразі вітали сестричок Дарину і Ксюшу із Києва, що народилися саме у День Святого Валентина. 14 Від щирого серця бажаємо, щоб ви завжди залишалися такими, як ми вас знаємо. Добрими, усміхними, розумнасенькими, красунями. Бажаємо, щоб ви завжди мали багато-багато друзів. Таких вірних, надійних. І були Іменинниці отримали приємні подарунки не лише від бібліотекарів. Свої сувеніри їм вручила і Юлія Кучеренко. Своїх читайликів у дитячій книгозбірні завжди чекають і готують для них цікаві заходи.